Kuna msemu mmoja unasema hivi. Kama unapenda unachokifanya, utapata unachokitaka. Je, yeah, vipi kwako wewe? Unapenda unachokifanya? Kama jibu lako ni ndiyo ninapenda ninachokifanya, basi unaenda kushinda. Lakini kama jibu lako ni hapana, basi amini kwamba hakuna maana yeyote mafanikio utaipata mahali hapo. Kuna asilimia nyingi sana za kufanikiwa Iwapo utaweka nguvu kubwa kwa kile unapenda kufanya kwenye maisha yako tofauti na kutumia nguvu kubwa sana kwa kuendelea kujilazimisha kufanya usichokipenda. Kikawaida mwili na akili hupoteza motisha ya kufanya zaidi kitu ambacho upendi kukifanya na kujikuta unaingia katika msongo wa mawazo kujilazimisha kufanya kazi, kuishiwa ubunifu, kukosa amani na furaha na inafika kipindi ufiki kazini kwa wakati na kutofika kabisa baadhi ya siku. Tatizo kubwa katika jamii zetu watu utafuta pesa zaidi ya kutafuta wanachokipenda ili kiwaletee pesa tena pesa nyingi sana Kuna nukuu ya Jack Ma anasema hivi No matter how tough the chase is you should always have the dream you saw on the first day it will keep you motivated and rescue you from any weak doubts kwamba haijalishi mbio ni ngumu kiasi gani Unapaswa kuwa na ndoto ulioiona siku ya kwanza. Kila wakati itakuweka motisha na kukuokoa kwa mawazo yoyote dhaifu. Maana ya ndoto katika maisha ni kuona mbele au kuwa na ni fulani baada ya kufanikiwa kufika mahali. Kwa hiyo, kama kuna kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako, ni kufukuzia ile ndoto yako ulioiona siku ya kwanza. Itakuokoa katika fikra nyingi hasi za kushindwa, hofu na kukata tamaa badala yake itasababisha fikira chanya nyingi sana na kukupa motisha ya kuendelea zaidi kuifukuzia ndoto yako. Ndoto ya kweli ni kufanya kitu ambacho una passion nacho au una shauku ya kufanikiwa nacho. Kampuni ya ushauri inayotambulika kama Ebon Walden Consulting Facilitating Change imetoa tafsiri ifuatayo ya passionate people. Yaani watu wenye shauku. The passionate people au watu wenye shauku. Ni watu ambao hufanya mambo wanayoyapenda. Nguvu zao kwa hilo huwasukuma katika vitendo. Wanafuata shauku yao kwa msingi thabiti, wana kiwango cha nguvu cha kujitolea. Wanaifuata kwa dhamira kupitia maumivu na kutofaulu au kukatishwa tamaa wanaendelea nayo. Kwa nini? Uwezekano mkubwa zaidi ni kwa sababu wanaipenda na hawezi kufikiria kutoifanya au wanataka kufikia lengo kuboresha utendakazi wao au wanatafuta matokeo wanayoyataka kuongeza ustahimilivu na hamu ya kuendelea na harakati Naam kitu ambacho natilia mkazo hapa ni fanya unachokipenda au kuza unachokipenda zaidi badala ya kunungunika au kukemea kile unachokichukia usijiulize kwa nini unapitia maumivu ambayo hujui mwisho wake bali jiulize ni lini utaanza kuishi ndoto zako. Mpambano mkubwa katika maisha ni kuanza sasa kuishi kwa kupambania passion yako. Kazi pekee ambayo sio kazi kuifanya ni ile unayoipenda. Na utofauti kati yako na wengine ni thamani unayokipa unachopenda kufanya na jinsi ya unavyofanya kwa bidii na ufanisi mkubwa kwenye unachokipenda Je, yeah. unapenda nini katika maisha yako? Tafakari kisha chukua hatua. Ipo faida kubwa sana katika kufanya unachokipenda kama vile furaha ya kudumu motisha na hata ubunifu kuongezeka pia chukua kanuni moja inasema hivi kama utatumia muda mwingi kutafuta pesa basi utazipata ukiwa umechoka sana na motisha ya kuendelea na kazi itapotea na pesa utatumia itaisha lakini kama utatumia muda mrefu kutafuta passion yako na kuipata basi utapata pia pesa nyingi sana na kupandisha motisha ya kuendelea na kazi kila siku so passion is better than money make sure your pain is for your passion and not for money